ساری کے تجھ سے مل جاتی ہیں ہنستے ہنستے آنکھوں سے بنگے گر جاتی ہے بدلی موسم کی ہوا جتنی بے چینی میں تھا پہلے یہ سب میرا سوکھا میں نے تجھ نہیں اب پایا